Okej, okay. ja, jag heter alltså Kajsa Lundberg och jag är förskollärare, så jag jobbar som förskollärare och efter januari i år så är jag också Digitutor här i Kristinestad. Här syns lite info om Kristinestad, vi har fem daghem och alla daghem här är tvåspråkiga och så har vi fyra förskolor och en förberedande förskola. Våra digitala medel och verktyg, så vi har det ganska bra med olika verktyg. Vi har flera läroplattor på alla avdelningar. Och så har vi också bärbara högtalare och videokanoner finns. Videokanoner brukar vi ofta ha här på förskolan i användning och läroplattorna och programmeringsroboten har vi också. Och vi har lite forskat, jag och Jennifer, i vad, vad det finns för material och just att hur annat material man ska kunna skaffa till, till de mindre barnen och hur annat till de äldre. Så det finns ju nog olika verktyg att handla och skaffa. Vårt mål. Jag och Jennifer vill inspirera våra kollegor och stödja kollegorna. Vi har till exempel lagat ett sånt här formulär, där vi vill ha lite frågat vad våra kollegor vill ha hjälp i och vad skulle de vilja att vi skulle satsa på. För att vi skulle som hör kollegors tankar och idéer, så vi vet lite att vi, vi inspirerar och stöder i rätt saker. Sen skulle jag vilja ge en positiv bild av alla digitala medier medel och också att kollegor och alla inom småbarnspedagogiken skulle använda digitala verktyg och, och medel med lite lättare tröskel. Just att det inte är så skrämmande som kanske några tror. Mm. Sen önskar vi också att, att alla barn från 0 till 6-åringarna skulle få bekanta sig med, med digitala medel och, och vi har funderat ifall vi skulle göra sånt här cirkulerande material, så alla skulle få tillgång till, till likadant material. Och sen kanske också en sån här digital perm. Det har vi börjat på med, att alla på, i alla hus skulle finnas sådana här digitala permar. Som till exempel vi vikarier också får se vad vi, vad vi gör i våra digiprojekt. Mm. Och vårt stora mål är ju också att, att barn skulle bli producenter mer än, än konsumenter av de här digitala verktygen och, och medlen. På, inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen så vill vi bak in de här digipedagogiken och, och sånt i vår vardag, vilket vi gör med, med det mesta programmering och matematik och sånt här också, att det ska finnas i vardagen och att det skulle som bli ett sätt för alla pedagoger att använda i vardagen. Mm. Vi har ju gjort en sån här digipedagogikforum. Våra kollegor fick rösta hur vi skulle bygga upp det här forumet och var vi skulle ha det. Så nu har vi startat ett forum. Och där kan jag och Jennifer samla idéer och tips och ge till exempel bilder och filer och sånt som skulle vara bra till kollegor att titta på. Och också filmer, som man lite mer konkret ser att hur man kan jobba med barn. Men vi vill också besöka Daghemmen och jobba med barnen och personal med olika, olika projekt och presentera lite aktiviteter som man kan göra. Um, I det här forumet där vi hörde kollegors um, idéer och tankar, eller ja mest tankar och sånt som de vill att, att vi, ska, vi ska jobba med, så där kom det fram att, att många kollegor skulle ha musikaliska digiaktiviteter. Att vi skulle kunna baka in musiken olika instrument och olika genrer. Och använda digitala medel samtidigt. Och olika förslag på appar ska de sig också. Vi funderade att vi skulle satsa på olika appar till olika avdelningar. Till exempel två appar per års åldersgrupp. Till exempel 0-2-åringarna kan vi satsa på. Två appar och sen 35-åringarna och sen äldre barnen på förskolan. Som vi skulle kunna träna på tillsammans med kollegor och barnen. Men sen göra större listor också med olika idéer på appar. Och kodning och programmering var något som våra kollegor skulle önska lite inspiration och tips till. Mm. Förutom att vi ska ta kollegors idéer i beaktande så vill vi också höra barnens tankar. Och ska få låta barnen rösta och säga vad de skulle önska sig, vad de skulle vilja lära sig. Och det här just att se, som ha digipedagogiken i vardagen, så till exempel någonting tvååringar, kunde börja med programmering med duploklossar klossar eller multilinkklossar. Barnen kan ju göra egna pilar och, och ha olika färgkoder och bygga med klossar. Att hur många klossar ska uppåt och hur många framåt eller neråt. Och börja med, med sånt här, det som finns redan på avdelningarna, klossar och Lego och plus plus och sånt. Några barn gjorde redan under fria leken så gjorde de såna här plus plus-rutter till olika Lego gubbar och lekte lite tillsammans att hur, hur gubben ska gå i den här rutten så den ska hitta en skatt. Så det är roligt att se att barnen börjar leka programmering också under fria leken. Vi vill också med Jennifer förklara lite olika begrepp och, och göra, göra hela det här projektet och allt som har med digitalitet och nylitteracitet att göra så att det ska bli lite lättare att förstå för allihopa och stödja dem också. Också i det att, att vad man kan göra, vad betyder de här olika begreppen och, och ja. Um, här finns lite bilder här i slutet, där ser man med de här klossarna och färgkoderna och barn som har tagit bilder med, med läroplattor, läroplattor och skapat filmer och berättelser. Och så kan jag visa här i slutet ännu vår robotbotli som barnen sa jag skulle visa här under presentationen. Den har vi använt på förskolan. Mm.